आगे। आगे। शिंगर। शिंगर अच्छा, से, ने से ने आगे। आगे। आगे। हाँ अपना प्रोग्राम बहुत सारा चाल मैं बड़ा विडियो हाँ बराबर छा बे विडियो जो एंड तेजेज पर हरकत करो ना એ સમસ્ત તમે ક્ષત્રિય છો ને સમસ્ત ક્ષત્રિય સંબંધ કલંક રૂપ છે એમ બહાર નીકળવું હોય તો લોકો શરમ આવે છે કે આ કલાકાર કોણ છે મારા ગ્રુપમાં ચર્ચા ચાલતી હતી ખરેખર કયું ગામ હતું ગામના સરપંચ નંબર લાવો મને પણ ખબર પડે કે સર તમારા ગામની અંદર શરમ નથી આવતી બેન દીકરી આપણી હોય યાર પણ તમે આગળ હરકત ગીતો ગોશો એમ આ તો ખબર હોવી જોઈએ ક્ષત્રિય કોને કહેવાય ક્ષત્રિય નું કોને કહેવાય એવી તો ખબર હોવી જોઈએ એટલે મહાન વ્યક્તિ છે ગીતો ગો તમે શાંતિથી ગીતો માઇકમાં ગો વસ્તુ બરાબર છે મારા મિત્રો તમામ મારા મિત્રો જેટલા પણ કલાકારો છે ને કોઈ પણ એવો કલાકાર નહીં હોય કે જેને આવી કરી હશે આ જિજ્ઞેશ કહી દીધું હતું એક વાર સ્ટેજ ઉપરથી શું દીધું હતું જે દિવસે એ દિવસે થવા દેટલ યાદ રાખજો તમે તમને થોડું તો ખબર જોઈએ જોઈ છે ને બધા પછી બંધ કરાવી તું ને એ સોંગ અત્યારે હાલની તારીખ માં એકસો ઇઠયાસી મિલિયન સોંગ ચાલેલું બાપુ કેટલું એકસો ને મિલિયન સોંગ ચાલેલું પણ મારું શું કેવું છે જે આપણે પબ્લિક થાય ને પબ્લિક પબ્લિક ને તો ખબર પબ્લિક છે યાર પબ્લિક ની તો આશા રાખશો જ નહીં પણ આપડે મને તમારી બાજુ પરમાર બાબુ એવું નહીં મારી હું તમને જે સમજાવી શું કહેવાય તો એમાં ક્ષત્રિય સમાજ નું હું રાખવું તો છું એક સમજો એ પ્રશ્ન હું બી સમજુ નો ડાઉટ નહી સમજ કારણ બધા માણસો સમજવું તો હોય જ અમુક હોય કે ના સમજી સમજો હેલો જયેશ બોલો બાપુ હું યુવાય સેના માંથી સોંગ જે છે જોયું તમે વિડીયો જોયું મેં જોયું ક્ષત્રિય છે બાજુ બાપુ તમને લાગતું નહિ કે આ સોંગ થી આપડા સમાજ પર કેવી અસરો પડ્યું અસરો તો બાપુ પડે નો ડાઉટ આપણે સમજીએ તો એ બી સ્વીકાર મારી ભૂલ છે પણ શું પેલું શું કેવાય મારા પ્રોબ્લેમ થયો સોંગ બાબત થી કેવો પ્રોબ્લેમ થયો એટલે સોંગ બાબત થી પ્રોબ્લેમ થયો થોડો વિરોધ થયો બાબત એટલે ક્ષત્રિય સમાજ નું આગળ જતી રહેલો ક્ષત્રિય સમાજ ના બાપુ એ કોઈ વિરોધ કરેલો આપડા આ વસ્તુ ક્ષત્રિય સમાજ ને શોભો ને આપડી બેન દીકરી જોવો આ વસ્તુ તો બરાબર એની અસર ખરાબ પડે તો આ વસ્તુ તમને યોગ્ય નહી લાગતી બાપુ ક્ષત્રિય તરીકે મારી છે પરથી બાપુ ડિલીટ કર્યું તમે બધું વસ્તુ હા તો કરવું કરાવી દેવું નહીં કરી દો બાપુ બોલો શું અમે એક શું નિરીક્ષણ કર્યું છે શું નિરીક્ષણ કર્યું અત્યાર સુધી પેલું કોઈ મને શું કહેવાય વિરોધ વિરોધ મને ખ્યાલ નતો એ બાબતનો વિરોધ નો બરાબર અને અત્યાર લગી કોઈ વિરોધ કરતું બી નતું હા ઓકે બાપુ બતું સમજી આગળ આપણે કઈ કાર્યવાહી કરવી છે નહીં એટલા માટે ખાસ કોલ કર્યો તો બાપુ સોશિયલ મીડિયા પરથી આ વસ્તુ ડિલીટ કરાવી દો બરાબર આ વસ્તુ આપણને યોગ્ય ના લાગે ને માફીનો કઈ વિડીયો અપલોડ કરવાનો થાય તમારે કરવું પડશે કદાચ અપલોડ કરવાનો વિડીયો થાય કે ભાઈ આ રીતે મારા ભૂલ થઈ જાય ક્ષત્રિય સમાજની કોઈ બેન દીકરીની કોઈ આ વસ્તુ થઈ હોય લાગરી દુબાઈ હોય એવો કદાચ વિડીયો અપલોડ કરવાનો થાય તો એ તમારે કરવું પડશે બરાબર બરાબર ચલો જય